Hej! Du har kanske redan sett, men vi har en bokserie om olika högtider och traditioner på chans. Och nu tänkte jag visa för er hur det ser ut. Så häng med! Här ser ni ett antal böcker i serien om olika högtider och traditioner. Och mittsommaren kommer snart så vi klickar på den boken och ser hur det ser ut. Det finns bland annat en faktatext om olika alltid med olika typer av Frågor som passar till texten. Och även kanske lite digital kompetens som, som i detta fall. Att leta efter sången, små på nätet och lyssna på den. I vissa böcker som till exempel i Modersmålsdagen så finns även filmer. Och i detta fall är det filmer om olika personer som talar olika språk. Och sen får man gissa vilket språk de talar. Jag hoppas att ni gillar denna serien om olika högtider och traditioner som vi har att erbjuda på chans. Och jag passar på att önska er en trevlig dag.